Ляска збережи сяйво. За кремезними горами, за широкими лісами, за безкрайніми морями і барвистими полями, на горбистих берегах розкинулося величне місто сяйво. В цьому місті жили незвичайні люди, вони були різні за професіями, конфесіями, культурними та мовними вподобаннями, але Незважаючи на це, жили в мирі і злагоді один з одним. В цьому місці в одній родині зростав та виховувався юнак Нем'я Артур. Хлопчик був єдиною дитиною в сім'ї, тому постійно був у центрі уваги. Батьки Артура сильно любили, піклувалися, допомагали та підтримували сина в усіх його починаннях. І ось. Одного разу, коли Артур з другом поверталися додому після шкільних занять, їхній погляд привернув незвичний птах. Він був величезним, з гострими пазурями та дзьобом, який на перший погляд міг пробити металеву броню. Вони тривожно спостерігали за птицею, у їхніх думках кружляло запитання, що це? Та звідки він узявся? Затамувавши подих, вони з цікавістю спостерігали за ним. Птах кружляв над поверхньою землі, а потім, розімкнувши свої кремезні кіхті, кинув якраз на головну площу міста якусь торбинку. Зробивши пару кіл, птах зійнявся високого небу та зник за хмарами вдарившись об землю, торбинка розчинилася, А на тому місці з'явилася дивна квітка, З одного боку зовсім крихітна, Її навіть не помітили ані перехожі, ані Артур з другом, А з другого боку чорна, як смола. Артур стояв, якийсь час непорушнув, тому що не міг зрозуміти, що сталося, що відбувається. Він лише відчув якусь тривогу, але не міг збагнути яку. Тоді Артур згадав, що він десь бачив цього птаха, але не може пригадати де. Хлопчик з поспіхом поправчався зі своїм товаришем та й відправився додому. Думка про цього птаха не давала юнаку спокою. Він задавав собі безкінечне одне й те саме запитання: що це може значити? Дома Артура зустріла мама з посмішкою і обіймами. Мамі син здався стурбованим, тому вона запитала: з тобою щось трапилося? Хлопчик розповів про свої пригоди та про дивного птаха. На пропозицію мами вони пішли до бібліотеки, де майже напевно мало щось бути. Яке було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це був міфічний стімфалійський птах. Коли повернувся тато, Артур розповів, що трапилося після школи та кого він бачив. Для усієї сім'ї здалося, що це було нереально. Тому що міфологічна істота, яка жила тільки як легенда, з'являється серед білого дня у їхньому місці. Проте вони вирішили не продавати цьому значення. На наступний ранок все було як раніше. Мама з татом збиралися на роботу, Артуру – школу. Але коли тато відводив сина до школи, по дорозі Артуру здалося – що щось не так. Люди в місті почали незвично себе поводити. Хлопчик не розумів, що відбувається. Але задумався, можливо, причина у птахові? В школі однокласники також були знервовані. Не наче їх щось гризе. Вони вели себе не як завжди. Артура знову спонукала думка, що до цього може бути причепний птах. Повертаючись додому, Артур знову побачив вчорашнього птаха. Так, повторювалось, достатньо тривалий час. Після кожної появи цього створіння на землі завжди залишалися чорні квіти. Артур помітив, що саме з їх появою в місті Почали відбуватися дивні речі з мешканцями Сяйва Люди стали постійно засмучені Перестали розмовляти один з одним Почали сваритися з будь-якого приводу Місто стало занепадати Перетворившись з квітучого у сіре та сумне Юнак вирішує зберегти своє мальовниче місто та захистити його мешканців. Заручивши підтримкою рідних, він починає думати, як це зробити. Йому приходить грандіозна ідея покрити куполом все місто, щоб так більше ніколи не зміг наблизитися більше до них». Будучи винахідливим хлопчиком, Артур розпочав проєктувати такий пристрій. Працюючи у майстерні, він випадково опік собі руки, особливо постраждали його пальці, йому було дуже боляче. Мама, обробляючи сину рани, сказала, «Твої пальці цінні, бережи їх». Хлопчик змушений був повернутися до роботи, коли загоюються його рани. Поки він чекав, ця клята птаха ще не раз прилітала, щоб наробити лиха мешканцям міста. І лише коли загоїлися його руки, він зміг доробити свій захисний пристрій. Однак, щоб пристрій запрацював повну силу та покрив все місто повністю, потрібно було доставити його на найвищу точку. Єдине місце, яке спадало, на думку Артурові, – це гора Маківка, яка знаходилася на протилежній стороні берега. Хлопчик зібрав все обладнання, інструменти, які йому можуть знадобитися для роботи, та трохи їжі, щоб можна було перекусити у дорозі, проте зібравши все необхідне, виявилося, що всього було забагато і він не може сам нести. Тоді на допомогу прийшов його тато, який запропонував свою допомогу у цій нелегкій справі. На світанку вони вирішили, але без перешкод у дорозі не обійшлося. Пройшовши достатньо великий шлях, вони побачили старий підвісний міст, який простягається над бурхливою річкою. Він був зроблений із каната та дерев'яних душок, які кріпилися шнуром, однак міст виглядав ламким та не викликав довіри у них. Проте діватися було нікуди. Потрібно якнайшвидше зупинити стімфалійського птаха, який наробив уже достатньо багато лиха. Тому щоб не витрачати зайвого часу, Артур та його тато приймають ризикове рішення пройти по цьому хиткому мосту. Двійка мандрівників з обережністю почали переправлятися на інший берег. Перевіряючи кожну дощечку перед тим, як стати на неї, вони відчували тривогу. Але не показуючи, свої емоції йшли далі. Залишилося пройти половину шляху. Але ні звідки зіймається сильний вітер, який почав розхитувати міст в різні сторони. Під ногами у героїв затріщали дошки – Декілька під вагою Артура не витримали, і він почав падати у прірву. Благо поспів його тато, який, схопивши сина за руку, витягнув його на міст. Обмінявшись стомленими поглядами, полешено зітхнули, що все обійшлося, вони рушили далі. Артур був щасливий, що поруч з ним був тато, який не дав йому впасти та допоміг зберегти цінний вантаж. Пройшовши підвісний міст, вони опинилися у підніжжя гори яку мали здолати. Складність полягала в тому, що розпочався сильний дощ з громом і блисковкою, який у свою чергу почав розмивати глиняний шар, що перетворив єдиний шлях нагору у суцільне болото. А оскільки вони несли на плечах чутливі електронні елементи, які могли вийти з ладу через енергетичний заряд, що створювала блискавка. Штормувати висоту було удвічі небезпечно. Однак, незважаючи на важкість підйому, злагоджена командна робота Артура і його тата здолали всі перешкоди. Дібравшись на вершину та трохи перевівши подих, вони прийнялись за роботу. Перш за все, потрібно було встановити опору під купол. Коли вона була встановлена, залишилося тільки поставити пристрій на неї. Але сталося те, що ніхто не міг передбачувати. Прилетів підступний стімфалійський птах, який відчув, що хтось хоче перешкодити йому, зруйнувати місто. І життя мешканців. Розгніваний птах намагався своїми міцними кігтями вирвати з рук у хлопчика апарат, але вчасно підоспів тату, який почав відволікати птаха від сина. Розлючений птах зійнявся вгору над хмарами, щоб з новою силою напасти на них – Скориставшись цим, Артур стих за лічені секунди встановити та й захисний купол, саме так Артур його назвав. Захисне поле покрило все місто, і як не старався з птах його пробити, у нього нічого не вийшло. Обессилений птах крикнув наостанок та полетів геть, а разом з ним – Зникли чорні квіти та все зло, яке птах зробив мешканцям міста. Артур з татом веселилися, радісно сміялися. Вони не могли повірити, що їм вдалося прогнати ненависного птаха свого рідного міста. Отак винахідливий юнак з підтримкою рідних врятував місто Сяйво від злого стімфалійського птаха. Згодом, коли Артур підріс і став авторитетною людиною серед мешканців, він зміг зайняти гідне місце у суспільстві та зробити ще багато чого для свого міста та його жителів. Суть терапевтичної казки полягає в тому, щоб за допомогою навіювання через казку показати дитині, що Згубна звичка гристи нігті шкодить перш за все її здоров'ю. Допомогою казки підвищується самооцінка в дитини. Але слід пам'ятати, що кожна дитина вона індивідуальність, особистість. І одній дитині достатньо прочитати одну казку і можна побороти шкідливу звичку, а іншій дитині потрібно прочитати декілька казок, застосувати різні методики. Тому звертайтеся, якщо ви всі способи перепробували і ви не можете самостійно допомогти своїй улюбленій дитині Подолати шкідливу звичку гризти нігті, звертайтесь до спеціалістів. Спеціалісти, вони вам підкажуть, в якому напрямку вам потрібно рухатися, що потрібно зробити для того, щоб більш екологічно допомогти дитині. Напишіть, будь ласка, ваше враження після прослуховування терапевтичної казки. Що ви відчули, ваші емоції. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, яка мораль цієї казки. Мені буде приємно отримати від вас зворотній зв'язок. І якщо це відео для вас було корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, а я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і щоб ваші діти росли щасливими. До зустрічі!